باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو لکی پرائز بونڈ یوٹیوب چینل کی طرف سے السلام علیکم دوستو ایک روٹین ہے جس میں تقریباً چالیس کے قریب فرسٹ کے آکڑے بند ہوتے ہیں وہ روٹین تو آپ دوستوں کے سامنے ابھی شو نہیں کروں گا لیکن وہ آکڑے شو کر رہا ہوں جن میں سے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی فسٹ آنکڑا نہیں لگے گا اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو ضرور رکھیے گا تاکہ بعد میں آپ اس کو چکر کر سکیں اگر آپ پہلے اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کے مطابق جو آپ نے فسٹ میں آنکڑا فائنل کیا ہوا ہے وہ چکر کر لیجیے گا کہ اگر وہ آنکڑا اس میں موجود ہے تو اس کو کھیلیے گا بے شک ضرور اپنا ٹارگٹ مت چھوڑیے گا لیکن تھوڑا کم کھیل لیجیے گا کیونکہ اب تک تقریب پچھلے ڈرا یہ جو آکڑے بند ہوتے ہیں ان میں سے فرسٹ آکڑا نہیں آتا سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں سیکنڈ آ سکتے ہیں لیکن فرسٹ میں یہ آکڑا نہیں آئے گا بند آکڑے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں شو کر رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا یہ وہ انتالیس کے قریب آنکڑے ہیں جو کہ فرسٹ کے لیے بند ہیں ان اللہ تعالی اس میں سے فرسٹ کے لیے آنکڑا نہیں آئے گا انشاءاللہ اللہ آپ اس پیپر کو اور اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیے گا ڈرا کے بعد بے شک چیک گا فائنل گیم کے لیے رابطہ کر لیجئے گا ہمارے اس نمبر پہ انشاءاللہ اللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور اس کے مطابق آپ اپنی گیم کو فائنل بھی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اللہ میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہتا لیکن کیا ہے کہ ہماری روٹین کے مطابق یہ آنکڑے فرسٹ کے لیے بند ہیں باقی قسمت لکی برائی بانڈ یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں انشاءاللہ اللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں میں اور امید ہے کہ ابھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک فور کی روٹین پوسٹ کروں امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئے گی لکی پرائز پور یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اور اللہ حافظ